Fæn, uh, Alexandra heiti ég og ég ætla ekki að kosta mér núna í prófkjöri pyrrita í Reykjavík. Ég er búinn að búa í Reykjavík alla æfi, uh, fyrst í Breiðhaldi, svo æstnir í bæ og svo aftur í Breiðhaldi. Svo er ég búinn að vera, já, tekast á við svona ímislegt í mínu lífi og finnst ég vera loksins að ná því svona almennilega á rétta braut síðastu kannski eitt, tvö árin. En ég sem sagt, búinn að vera með ADHD og ég er trans og ég svona hvað sem er þá mætti kalla eitthvað sem var svona eitthvað skráðu en það er allt saman au miklu, mi, mi, í miklum bata og hvað sem maður þú ég færði að taka í alvörun á mínum málum þá er er allt að upplið og já, ég er búinn ég er búinn að vera í pirataupi um núna síðan 2013 og svona fyrsta alvöru embætti sem ég tók var í stjórn pirat í reykjavík og ég var þar í 2 ár svo sem sagt ákveðið að sleppa því og vera ekki lengur en tvö og gefa frekar kostar mér í þessum borgarstjarnakostningum. Svo komu óvæntar alþingiskostningar þar á milli og það var svona auðvitað kýtlaði að mér að bjóða mér fram það líka. Nei, ég var búin að ákveða þetta og ég var svona búin að pæla svona mikið í borgarmálunum þannig að ég bara stóð við það. Og svo er, að því að ég var þá ekki í prófkjörinu í alþingiskostningunum, þá var ég ráðum til að sjá um segjart, og sjálfboðastarvið fyrir hönd kosningastjórnarinnar ég hæfði fyrst verið skipuð sko í sem sem sagt jörðæmisfull fyrir Reykjavík norður og sá sjónar soldið um utanumheldi í Reykjavík vist og svo suna í raun í ábirð að öllum próf prófkjörum væri eða öllum listum væri rétt skilað og öllum undirskriftum fyrir hönd kosningastjórnarinnar svo þar snu uppgutaði ég líka bara hvað ég hæði gaman af þessu bara öll samskipti við fólkið var alveg erfitt en ég hæfti líka gaman, var þetta gott fólk og þetta er spennandi og þetta er fjölbreytt og ég vil, bara, ég vil gera meira svona þarna ákvaðið að ég, ég ætlaði að gera þetta og já, það sem ég brenn fyrir í Reykjavík er náttúrulega fyrst og fremst það eru mannréttendamál og það eru lýræðismál en svona eins på síkasti þá hef ég verið að setja mig meira inn í innflýtendamálinn og skipulagsmálinn og mér þykja Hvortvíkja mjög mikilvæg og mjög, mjög svona sé ykkur af, af sigur eru að sé ykkur ástæðinni innflýtendamál eru þann Vi við við vitum alveg hvar við stöndum með þetta málin. Við erum fjölmeningaflokkur. Og stundum þem er rétt fyrir liði eins og þú það sé næstu í leyndarmáli eða eins og hinir eru að saka okkur um það og við erum eitthvað svona ja, en við erum ekki að tala um fyrra bráðu. Af hversu tölum við ekki um að fyrra bráðu? Við, við, við viljum hafa alla með. Við viljum allir geti haft aðkomu að ákvörðunum sem þá varðar. Við viljum ef við sjáum fréttir svo að kjörkostingaþóttaka einslutendur að fáir hríðlækkandi, þá finnst okkur að slæmt. Við viljum Þannig að ég vilja pæla í þessu, ég vilja gera, gera meiri þeim mál ég vil epla mannréttendarráð, ég vil epla fjölmenningarráð, ég vil epla umbúðsmann borgarbúa og ég vil ja, þess að þau hafi sett fjármagn til þess að kynna sig og geta kynnt sig forvirt eða framvirt, svo að fólk viti hvað þau eru að gera, hver, hvernig er þetta að til þeirra og ja ég trúi líka á grenndarstjórnun, ég minns það mikilvægt, það er eitthvað sem verðum að hafa í huga hérna í Reykjavík Bæði að og líka að valdefla borgina. Svona það sé skýrt hvað er kvar og þannig að hlutum sé stjórnað þar sem að, það er næst þeim sem hæfur áhrif á. Mér er það mykilvægt. Já, ég hugsa því er sé svona nokkuð veginn búin. Ég erna vona að það fylgist vel með prókjurynunni og fylgi skoði er í framboði og bara já. ég tek hvað að sætti þið settu mi.